والعود من فرحة الغالين فواحه. العمر نور ضياه وهلت افراحه. والعود من فرحة الغالين فواحه. يجعل تركي سعيد وتكمل افراحه. Well, well, I'm not شعري وموالي افرح تهنا بعرسك يا سعد حالي فرحتك عندي تساوي يا موليالي يا نعم امك وفرحتها وغاليها يا كبر حظك يا تركي ويا حلا عمره Now يا شيخة الزيني يا تركي يا ولدي عسى أفراحك سنيني ودوم سعادة مدى العمر ولياليها مبروك مبروك لك في عرسك ليس الوحيدون ولا